Åtferd hos dyr som kommer av evolusjon. Vi skal se på følgende tema. Å leve i flokk. Altruisme. Ausosialitet. Migrasjon. Territorialitet. Kommunikasjon. Og tilpassninger hos byttedyr. Frå et biologisk synspunkt handler livet om å få ført gener sine videre. Åtferd som er tilpasset omgivnadene gir auka overleving og reproduktiv suksess. Denne åtferda vil bli selektert og nedarvet, siden all åtferd har et genetisk grundlag. Dyr har ulik grad av sosial åtferd, og leve i flokk kan til tider være hensiktsmessig. Fordelene kan være større trygglek, informasjon om resurser, at en klarer å fange større byttedyr og varme. Fordelene ved å leve i flokk må være større enn ulemper, som at dyra blir mer synlige, spreing av sykdommer, stress, innnavl og konkurranse for at åtferder skal bli selektert. Det er også observert tilfelle der individ har ei åtferd der det hjelper andre enn der det går ut over deg sjølve. Dette blir kallet altruisme. Ekstrem altruisme blir kalla ausosialitet. Eksempel på avsosialitet finner vi hos bier, der det er ei dronningbie og en herr av sterile døtre. Seleksjon kan ha favorisert en åtferd, der et dyr hjelper slektinger til å vinne suksess, gjennom å fostre opp avkommet til slektingene, siden de begge har felles gen. Mange arter har ei åtferd, der det regelmessig flytter mellom ulike områder. Migrasjon har en kostnad som blir vegen opp av mer næring, betre klima eller verne fødeplasser. Enkelte fuglearter minimerer kostnadene ved å fly i plogformasjon for å minske luftmotstand. Eller vil hensiktsmessig rute med tanke på farer og hvile. Territorial åtferd der individ forsvarer område mot inntrennjører for den samme arten, finner vi hos flere dyregrupper. Det blir brukt tid og krefter på å forsvare territorie, men når kampen er vunnen, kan det gi øka næringstilgang, betre skjul og eller paringsuksess. Ulv har store territorium og markerer grensene med luktmarkeringer og lyd. Kommunikasjon er viktig for å informere om territorie, kvalitet, fare, mat og så videre. Individ kommuniserer med lyd og lukt, såvel som visuelle signal som dans og kroppsspråk. Seksuell seleksjon er mekanismen bak bygdnadstrekk og åtferd som gir øka paringsuksess. Å informere andre individ om sin egen kvalitet er viktig når en skal skaffe seg partner. Dette gjelder både i konkurranse med andre rivaler og i forhold til det motsette kjønnet. I all kommunikasjon må andre individ kunne ta imot og tolke signaler. Signaler vil kunne være ved som gevinsten er større enn kostnadene. Dyr har utviklet mange ulike åtferder for å unngå å bli teken av rovdyr. Dette er åtferd som går på å unngå å bli oppdaget, angripen, fanget og eten. Fjellryper hører till i høgfjellet og skifter til hvit fjørdrakt om hausten. Noe som gir bedre kamuflasje på snø. Rypa har tilpasset åtferdet seg si slik at om mye av snøen forsvinner etter at rypa har fått hvit drakt, flytter hun til område, der det framleser snø. Åtferd er et komplisert samspel mellom miljø og gen. Mange arter og mange miljø har ført til et hav av ulike løysinger for å fremge øka overleving og reproduksjon.